Hai salut băieții și bine, am găsit la un episod din seria noastră de Rage Multiplayer Băieții, un episod în care vreau să vă anunț că am fost promovat la funcția de co în cadrul departamentului paramedic Departament. uh, Astăzi am făcut un live genier când vedeți pe clipul ăsta unde am acceptat și am respins aplicațiile Puteți să vă uitați acolo dacă vreți să vedeți pe ce criterii am ales și așa mai departe Și... În clipul de astăzi vreau să vă vorbesc mai multe, gen pe ce criterii am ales, că mult ori mi-a mi sărit în cap, că am băgat pe pile în facțiune, că nu am ținut cont de nimic și... Bă, ce mașină e asta? Licența licență de pilotaj, ok, e elicopterul, bun. Și hai să vedem, mă, care e treabă în facțiune aici, hai să luăm și noi ceva comenzi. lăși col sunt. Bun, avem o comandă, pornim serenele și am plecat. Uh. Înainte să dăm drumul la treabă, băieți, nu uitați să apăsați pe buton de like și dacă sunteți pe canal să vă abonați. Hai să vă zic că cum am ales noi membri în factiune pentru că au fost 200 de aplicații la 50 de sloturi, 40 de sloturi, sunt ieri, nu știu câte sloturi avem. A, că le-am cadat, quit, quit, cancel, asta bun. În primul rând ne-am uitat la modul de exprimare care a contat cel mai mult, nu, prima dată am respins jucătorii care nu și-au pus un link de la contul de forum, după am început să ne uităm la modul de exprimare și n-am mai ținut cont de orele jucate, am ales să facem asta ca să nu dăm șansă doar jucătorilor care au multe ore jucate, gen pe aia cu sub 50 de ore de exemplu să respingem și aia care au sub peste 50 de ore, pardon, să-i acceptăm. Deci am ales să ne uităm după modul de exprimare. Eu zic că e cel mai ok, așa, după aplicație, după să nu fie. Gen... să fie ok, bă, asta unde e un A chemat ambulanta și a fugit. Uite-l pe AGN. Mai ai nevoie de medic AGN? Nu, nu, nu. De mult, dar am asta că m-am blocat. i cancel. 1-8. 8 mai are nevoie de medic. HP full. Field Ce e de are, mă, care se urcă mine? mi da dea rejecția sky. El tot. Mersi și spor cu plăcere Bun Ne-a dispărut din col Da, nu dispare, nu știu Sunt câteva buguri la facțiunea paramedic Nu știu dacă sunt la restul facțiunilor de la asta sunt 100% pentru că le-am văzut o să fie rezolvate pe parcurs. Cred că o să deschidem aplicațiile iar în facțiune dacă o să fim cu 50 de sloturi. Pentru că momentan suntem 34 sau 35 de jucători. Am apucat să dăm testele cu... În afară de noi doi, 24 de jucători, Deci mai avem cred că încă 10 teste de dat. Și hai să mergem, de fapt stăm aici să vedem dacă... Găsim pe cineva să facem și noi raportul ăsta săptămânal La mulți băieți când ofer un heal Li se pune mai multe Și vreau să văd și eu aici Dacă au rezolvat și dacă n-au rezolvat să Fac și eu raportul Să nu iau un invite Bun e, Cam asta ar fi cu facțiunea O să începem să filmăm și reclamații Dacă o să fie cazul Dar nu prea cred de la departamente Și multă lumea m-a întrebat dacă o să mai aplic la Police Department și vă dați seama că o să aplic pentru că lider vreau dinainte să mă apuc de server sau la LSP am intrat aici doar să-l ajut pe Marian, Marian e liderul un paramedic Marian când dacă jucăți pe server, îl știți sigur și după ce gen o să-l ajut pe el, poate nu știu, o să-mi și le șansele la funcția de lider pentru că totuși știu deja care e treaba, știu ce am de făcut pentru că fiind co-lider am ajutat facțiunea cu regulamentul, cu recrutările, cu testele și cu tot ce e practic nevoie la o deschidere de server gen pentru o facțiune nouă, din, pentru un lider nou. Bă, bă, că nu vine nimeni să deagă. Cum da? și eu, mai aici, mai aproape. Totuși urcă cineva să dă și noi viața să termină raportul. Au început băieții să leagă lider, gen, au fost deschise aplicațiile și la TTC. Uber, iango și News Reporter și avea după o să rămeze și Police Departament și atunci o să aplic și o să, o să vedem. Am zis, sper din tot sufletul să lider, dacă e să nu fie, nu știu ce e să fie, CAE. o să încerc la toate oricum. Dar dacă nu se poate LSPD o să încerc FBI, dacă nu se poate FBI, INJ, dar LSPD vreau cel mai mult pentru că acolo e cea mai multă activitate. Poți să dai amenți, spus să fii permise, poți să faci raport. Foarte multă lume aplică la PSPD, nu reclamații, gen am activitate și am puncte pe canal și gen mă ajută și pe mine. Vedeți și voi lucruri noi și totul mai fericit. Acum, na, sper să iau. Aici, în paramedic, nu prea am ce să vă arăt, decât să facem live-uri, cum acceptăm, respingem clipuri cu reclamații, dacă o să fie cazul, v-am zis, și... Momentan doar să stai să dai heal-uri și nu cred că e foarte interesant să stai să dai heal, să stai ambulanța pe loc cooler Stai ambulanța pe loc să ofer viață jucătorilor. Nici nu știu ce să fac pe clipul ăsta, mă știu ce să fac, v-a am ah, A, da, hai să despawnăm că nu mai vine nimeni, și hai să văd dacă am eu Ești la fișcuma? cumva? Ah da, dar nu putem cu la, hai cu ăsta, lasă-l pe la altcinele și însupră mașina. Asta e alu Raul, orică, repede. Era cu manielele. <sus> uh, hai să mergem la fiși. Da, că cam asta ar fi cu paramedicul, nu prea am ce să vă arăt. Și de-aia mă duc să câteva ture de fiși. Să vedeți și vei care-i treaba. Și hai să vă arăți ce am mai făcut pe cont, am 111 ore jucate. 100 de cacab, da. 27 de points și cam atât, gen mai interesant în stat și să văd și cu clanul. Am făcut upgrade la vip, acum avem sloturi până la 130, deci dacă vreți în clan să mă contactați pe mine sau un colider, un membru rank 5, că toți avem acces să vedem invite și poți ce el am asupra, n-a intrat da așa să mai dau și o tură de fiș uh, și cam asta ar fi videoclipul uh, nu uitați dacă sunteți noi pe canal să vă abonați să, vă abonați, să prindeți clopoțelul, dacă vă plac videotele cu rage, multiplayer apăsați și pe butonul un de like eu am fost unor și ne vedem data viitoare ne.